انا الفنانه الصايده هذه الفنانه الصايده ديال الكتشفي اول مشاركه ديالها في مهرجان العرايش الدولي الثقافي والتراث اللي هضرنا على التجربه الفنيه ديال كيفاش بدات وكيفاش سيخ ديال المشاركه ديالها في هذا المهرجان وشنو هي المشاريع الفنيه ديالها في المستقبل يعني واش كنطالب هذا المهرجان انطلاقه الفنيه ديالها السلام عليكم أنكم الفنانة صاعدة دعاء كنتبي هذه آه أول مشاركة ديالي مع الكمثاوي وأول مشاركة بهذا الحجم هذا فايت لي طلعت في دي سن قبل آه كانوا ماشي بهذا الحجم هذا كانوا قل آه بالحق الحمد لله قدرنا نتغلبه على السخيات على الخوف على الشيء كامل وطلعت ما بين آه وقلت عليش ملاد ولاد مدينتي وحسيت في عادي في حالة ما قلتها أوه. انا فرحانة بزاك في من كنا... <تسفجيني> اللي غنيت في مشاركة دير آه. غنيت, <متحد> غنيت في الأول سمعني راشيد ديال و واحد أنت هيك تعمل بقى يعني ديال الراي هذا كتعمل الكوفر دابا يعني واش كتشوف هاد ديال الاصوات يعني كي كي يعني, آه يعني في شوف الخامه الصوتيه ديالك نعم. والامكانيات ديالك الفنيه انا يعني. كان ولكن في المستقبل ان شاء الله عندك شي مجموعه كتعاون معاهم؟ لا في كلمات ولا في فلاح؟ لا كل مره كيفاش صحابي قرابين يعطوني كيفتحو عليا كلمات كيعجبوني كيعجبوني نغنيهم وان شاء الله علاش لا غتبقى واش كتقول للفان دي ديالك انت؟ الفان ديالي هما صحابي دي الفان ديالي هما دي الناس اللي كيورطوني و الناس اللي كيبغوني شكرا بزاف حيتاش جيتو و حيتاش حضرتو اليوم كنشكركم كاملين واحد بواحد حيتاش كبرتو فيا و I'm <laughs> a